що є різниця між мінватою в рулонах та в плитах е, так е, різниця тільки в тому що скловату в плитах зазвичай ну рідко роблять Скоріше все, вона в рулонах іде ось а базальтова в рулонах ніде вона ламається тому вона в плитах іде але для укладання для даху то тут вже нема різниці тому що е, дивиться е, мені там кажуть ну Рулон він завширшки 1 метр. Ну і що? Яка різниця? У вас може бути, наприклад, наприклад, 1 метр. У вас може бути, наприклад, шах-крок 600 мм. Ну, яка різниця, якщо ви рулон будете різати по і вкладати, як вам треба? Тобто у вас йде рулон, ви його ріж, ріжете тут метр. А праворуч 60 сантиметрів і вкладають. Ну, 61. Тобто тут 610 ріжте, а тут От на метр один ріжте. Все і вкладаєте один за одним, тобто у вас немає взагалі ніяких відходів. Якщо це, наприклад, плита, і у вас така сама ситуація, теж не має ніякого значення, тому що ви можете, наприклад, вкладати е... плиту, поклали, відр... відрізали. Тобто Перша плита. Друга плита. Відхід цієї плити ви вкладаєте ось сюди. Оце друга. Потім третя. Потім четверта. І четверта знову йде ось сюди. Вкладаєте. Тобто, отак от, коли ви робите, у вас зовсім нема відходів. Що там, що там. Зрозуміло. От. А другий шар ви вкладаєте так, щоб був перехльост. Тобто, щоб стик на стик не лягав і все, і все воно лягає без відходів, щільно, все плотненько і все гарно. для утеплення мансарди, як я сказав вище, я використовую частіше, ну, частіше це як, в наших проектах це 100% вата Тому що наша мета, щоб дах був максимально теплий, а скловата все ж таки на 10-15% тепліше, ніж базальтова. І виходить, що мансарда буде більш комфортна при той ж самій висоті. Це важливо. Ну і ми формуємо правильну систему мансарди для того, щоб вона гарно вентилювалася і не було скопичення вологі в самой системі мансарди.